How oh, about What's in my backpack? I'm sorry, your language is somewhat new to me. Can you try asking me in a different way? Muzica! Becul! Lortire! Efecte speciale! Explozii! Boom! Oh, o întreba foarte interesantă. Ce am în ghiozdani? It's me, you mătii, altă întreba nu puteai să-mi spui! No, hai să vedem ce am în această poșetă! Justan! Justan! Justan! Just Costându-mă pe mine, nu vreau să mă laud, 20.000 de euro. Eu zic că se meride, gândiți-vă la companiile acelea fixoase, Adidas, Fuma, Mike, McDonald's, KFC. Dacă ai vând pantaloni din sac de gune sau pantaloni transparent, acesta este același lucru. Vine cu o din nylon foarte sofisticată și puternică și o brătea deja ruptă, ca să nu mai te stresezi pentru anul viitor că se va rupe. Ce să spun despre calitate? E bună, se simte. Primul lucru care am în Ghiostan este... <coughs> Noul meu o iPhone 8. În general, îl folosesc pentru Instagram, făcându cele mai bune poze. Un ceas pentru a vedea cât de repede trece viața. Oh, e o ora de masă! Pâine, ficat, șuncă, legume... Deoarece alerg și sunt o persoană mai zburdalnică de fire, trebuie să mă hidratez și eu de fiecare dată când sunt obosit. Ha? Ce caută și ăsta aici? Un snack pe aici să-mi țină de foame. Tata, ți-am pus cu până, nu cu Nici Niste reviste. Dacă care cumva plec cu clasa neexcursie, am totdeauna o ladă frigorifică în Ghiostan, Ca să fiu sigur totdeauna că nu mi-o uit necesar. Bere. Feon. Pantofi. Alte perechi de pantofi. Încă o de pantofi. Alte două perechi de pantofi. Trebuie să fim siguri de fiecare dată că nu rămânem în omoliție. Televizor. Ca să mă uit și eu cu băieții la un fotbal. Camera, dacă sunt chestii interesant de natură să filmez. Monitor. Calculatorul meu, dacă sunt în vacanță, trebuie să fac și eu pe ceva editor video. Coșul de gunoi trebuie să am griză unde i-arun gunoi, bla bla bla, ca zire aia, aia, mătură, foraj, chiar dacă nu arunc eu mai adun gunoiul altora. E o fobie de-a mea. În caz că nu mai am loc în geantă, mai folosesc încă o geantă în care mai car, altă geantă care în geantă, are mai care încă o geantă care o țin în geanta asta, până unde pe toate împreună cu mai multe lucruri în geanta asta, în alte geantă care le țin cu toate în geantă În cazul în care fac o greșeală și vreau să dispar așa, folosesc mantia mea invisibilă. Nu găsesc mandia invizibilă, aici erai, acum mă vezi, acum nu mă vezi. Și dacă ți-a plăcut acest video, te rog să dai un like, share să vadă prietenii tăi, dislike dacă chiar nu ți-a plăcut acest video și subscribe. Ne revedem poate săptămâna viitoare. Pa!